السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده كنت عايز اتكلم عن ليه احنا كضعاف سمع وكمستخدمين للسماعات او سماعات القوقعه مش مبسوطين من استخدام السماعه او عندنا مشاكل متنوعه الحقيقه انا الحقيقه النهارده عايز اتكلم عن مشاكل ناتجه وعن التجارب بتاعتنا من زاويه مستخدم السماعه من زاويه خبراتنا احنا سواء خبرتي انا الشخصيه او تجارب اصدقائي او تجارب الناس اللي بعتت على الصفحه وبتتواصل معايا بتاعتهم او كده أنا الهدف النهارده إن إحنا نحاول من خلال فهم المشكلة نعرف نحلها، لأنه 90% من حل أي مشكلة إنك أنت تفهمها كويس. مشكلتنا أو مشاكلنا أو سوء التجارب اللي إحنا بنمر بيها ليها نوعين من الأسباب، أسباب إحنا طرف فيها كضعاف سمع كمستخدمين يعني، وأسباب خارجية عننا، مش إحنا السبب فيها. أنا النهارده عايز أركز اكثر على الاسباب الخارجيه اللي مش في ايدينا احنا كضعف السمع علشان نقدر نشوف طب احنا نقدر نتعامل معاها ازاي بس قبل ما اتكلم عن الاسباب الخارجيه دي هحب اوضح حاجه مهمه جدا لزملائي واصدقائي واخواتي اللي كانوا او العاملين في مجال مراكز خدمه ضعاف السمع على العموم المراكز دي يعني لانه الهدف الحقيقه من الكلام اللي انا عايز اقوله ده النهارده مش تشويه او او هجوم او انتقاد او حاجه زي كده بالعكس عشان يؤخذ الكلام بشكل صحيح هو الهدف منه نقل خبراتنا ونقل الفيدباك بتاعنا بشكل منظم شويه بشكل ممكن يفيد مراكز الخدمه بشكل يفيد شركات السماعات انها تحسن من مستوى الخدمه انها تحسن من الاداء بتاعها أعتقد إنه من مصلحة الشركات ومراكز الخدمة إنها تقدر تشوف نفسها في عيون عملائها بحيث إنها تقدر تحط خططها لتطوير الخدمات بتاعتها وتحسين أدائها بشكل كويس. فده الهدف الحقيقي، بالإضافة إلى الهدف الأولاني اللي أنا قلته إن إحنا نفهم أسباب المشكلة فبالتالي نعرف نتعامل معاها ونحلها. انا الأول نخش كده على الأسباب، أنا من وجهة نظري هم خمس ست أسباب هتك... هعرف هم عددهم بكام لما نخلص إن شاء الله. فخلينا نتكلم قبل ما نبدا في الاسباب هو اي واحد عنده بيبدا معاه موضوع ضعف السمع اول خطوه بيروحها يروح لطبيب السمعيات بيشوف اذا كان في اي مشكله عضويه الاول وبيشوف الاسباب المرتبطه بالمشكله بتاعه ضعف السمع وبيعمل له المقياس السمع المعروف بالأوديو جرام وفي النهايه لازم بيقول له اذا كان ينفع له السماعه فبيحدد له بناء على المقياس بيتحدد له القوه بتاعته او محتاج زراعه قوقعة او مش هينفعلوا ولا ده ولا ده نحن نتكلم عن الناس اللي تنفعلها سماعات او الناس اللي بتنفعلها قوقعة يكتب له مثلا على انواع معينة يروح للشركات،, للشركات اللي كتبت له وياخد السماعة بتاعته. السايكل دي خلينا نبدأ نفصصها كده حتة حتة ونمشك اول مشكلة او اول سبب من الاسباب اللي احنا من وجهة نظري انا كمستخدم بالسماعات شايف انها بداية المشاكل اول حاجة مفيش حد بيرشح لنا حل متكامل او حل حديث. السماعات اللي بتترشح لنا ما فيهاش ترشيح للاجهزه المساعده. احنا النهارده شركات السماعات دي مثلا طورت اجهزه مساعده زي الاف ام سيستم زي كونكت لاين في الاوتيكون زي مالت مايك زي سيرف لينك زي اليو مايك واليو دايركت حاجات كتير جدا جدا كل شركات عملت اجهزه مساعده علشان تقدر تساعدني في الحياه العمليه واحتياجاتي. طورت في سماعاتها نفسها، السماعات بتاعتها التكنولوجيا بتاعتها تطورت على مدار الاجيال وعملت فيها فيها فئات كتير بحيث انها تساعدني على ممارسه حياتي بشكل طبيعي النهارده الطالب اللي في مدرسه او في الجامعه في مصر دلوقتي مش هيقدر يتعامل مع التعليم الاونلاين بالاجتماعات اللي احنا بناخدها دي ما كانش فيها سماعات فيها تكنولوجي خاصه بالكونكتيفيتي او الاتصالات البلوتوث المباشر او بالاجهزه المساعده مش عارف اتعامل نفسها اللي البيجيك كاتيجوري او اللي هي اللي ما فيهاش اي امكانيات لتوضيح وتفصيل الكلام النهارده في الاماكن اللي فيها كمامات دلوقتي مش عارفه اتعامل مع الناس اللي بالكمامه الا بشماعه متطوره سماعه متميزه السماعات العاديه البيزك كنت ممكن اتغاضى او ممكن اعوض ضعفها بقراءه الشفايف فما انا هروح في اماكن لابسين كمامات خلاص الموضوع صعب جدا ان انا اعتمد على السماعه في هذه المواقف حتى الطلبه لما هيروحوا مدارسهم الفصل اللي فيه دوشه الفصل اللي فيه مدرس بعيد شويه عني فالاجهزه المساعده مطلوب او امر مطلوب بالاضافه ان السماعات نفسها جودتها امر مطلوب فخلاصه القول في الحته دي احنا محتاجين ان مراكز الخدمه تراعي في ترشيحاتها لاجتماعات انها ترشح احدى السماعات اللي بتقدمها الشركات بتاعتهم انها تجيب لنا احسن حاجه واحدث حاجه مش اقدم حاجه او اقل حاجه يا يا معاذ إن اللي انت بتقوله ده كلام جميل ورائع بس مين في مصر هيقدر يدفع التكلفة بتاعت السماعات الغالية دي؟ لان انا عارف ان قيمة بتاعت التكنولوجي او السوفت وير اللي هي اللي فيها التكلفة العالية وهي اللي فيها القسط، الهاردوير عادة ثمن واحد والسماعات مش رخيصة، السماعات الحديثة مش رخيصة والأجهزة المساعدة بتتفاوت في سعرها ومش قليلة برضو بس في ملاحظة، الأجهزة رغم انها أو السماعات الحديثة دي غالية أه ولكن إحنا من خلال تجربتي انا في الشرح لما كنت برا في فترة من الفترات او لما شريت من برا اونلاين حتى لاحظت حاجة ان الاسعار غالية اوي بزيادة في مصر وطبعا زيها كمان في المنطقة العربية كلها بتشارك فيها في نفس العيب يعني ومنطقة الخليجية خصوصا يعني الاسعار فيها برده مبالغ فيها جدا فكان عندي فيها علامة استفهام للاسعار بالشكل ده في الاول كنت فاكر ان مشكلة الاسعار دي مرتبطة ب ضرايب وجمارك بتفرضها الحكومه على اي حاجه داخل البلد. بس اكتشفت ان الحكومه مشكوره عامله اعفاء جمركي كامل واعفاء من الضرايب لكل الاجهزه التعويضيه لذوي الاحتياجات الخاصه واللي من ضمنها السماعات والقوقعه بتاعتنا. وبالتالي ما تفسير منطقي لارتفاع اسعار السماعات والقوقعه بتاعتنا عن الطبيعي فدي وفيه علامة السفهام وده سؤال بحتاجين نلاقي له حل لانه بمجرد ما نحل إجابة على السؤال ده هتتحل مشكلة توفير الأسعار أو توفير الأجهزة الحديثة والحلول المتكاملة للأجهزة المساعدة للناس كلها أو الناس اللي تقدر توفر 40 ألف و وده رقم بالنسبة لنا في مصر بير ان أنا أخذ قابل التكلفة دي علي. محتاجين الكلام ده يتحقق بشكل كويس وأعتقد إجابة السؤال ده وحله هيحللنا المشكلة دي